Це було дуже давно. Так давно, що мовна країна була лише одним містом, де жили букви. У ті далекі часи голосні букви трималися купки. А приголосні ходили по місту і байдикували. Але за кілька днів байдикувати їм набридло. Вирішили вони одна з іншою потоваришувати, поговорити. Літера «П» – Зустріла букву Л. Пу, лу. Так само С і В спробували поговорити. Су, в. Нецікаві розмови виходять. Не знали приголосні, як їм між собою порозумітися. Аж тут прислухались. Голосні між собою сперечались. У, і, е. Та так вже голосно, що всі занудьговані приголосні побігли дивитися. А та О змагалися в спритності, а решта їх підбадьорували. П і Л стали біля Е з двох боків. Всі закричали разом, і вийшло слово Пил. С та В пішли до фінішу. С привітала О з перемогою. СО. В підбадьорила А. ВА! А так, як вони були поруч, вийшла СОВА. З того часу приголосні букви зрозуміли, що з голосними поруч жити цікавіше. Можна склади і навіть слова утворювати.